Вулиця Кузнецька. Біля входу в намет черга. хто чекає, щоб підзарядити телефон, інші прийшли, щоб вийти в мережу. Серед них Валерій. Тут, щоб зателефонувати рідним. Мета яка? Відсутність інтернету. то потрібно родичам дати про себе знати, сказати, що все гаразд. Трошки руки, ноги, погрів, за що так все гаразд. Загалі... Поки що немає такої критичної проблеми, скільки там 16 годин немає світла. Тому так все гаразд, ми і більше переносили в Миколаєві, тому це не критично. Так, те, що запропонували, буде нам ось, такі пункти незламності. Вони ну, не так, дуже зручні. В самому пункті є столи, лави, стільці, чайник, вода, трохи їжі, обігрівачі, світло, вайфай. Струм сюди подається з генератора. Прийшов сюди своїм телефоном та з братом прийшов з його телефоном. Дуже вдячний цьому бунку за те, що можна хоч зарядити телефон, бо так будь на службу не зміг вчасно прокинутись без подвільника. Наметів такого типу, встановлених Державною службою з надзвичайних ситуацій у Миколаєві, два. Цей та на вулиці Привільній. Ще по одному подібному в Баштанці, Вознесенську та Первомайську. Працює генератор, тобі ж є електро, електроживлення. Е, так, також встановлено старлінг. Ну, от є, скажімо так, зв'язок зі світом, е також можна прийти і покрити воду, випити чаю, перекусити. Люди приходять, користуються, е співробітники 3 державної пожежно-рятувальної частини періодично е чергують, міняються, допомагають людям. Одночасно в наметі може перебувати близько 30 людей, розповів Леонід Заїщенко. Місто також споруджує подібні пункти. По одному вже є в трьох районах Миколаєва. В Карабельному районі на Гетьмана Сайдачного школа 29, Гетьмана Сайдачного 124. В Заводському районі це Лазурна 48, школа 55. І в Центральному районі це класичний ліцей провулок Парусний 3. Тобто це ті місця, які вже сьогодні є, де люди можуть підзарядитися, підійти, це пункти обігріву. На перспективу до кінця цього тижня, тобто сьогодні 20, у нас буде більше 10 таких пунктів, ми додатково максимально дамо інформацію. В першу чергу електропостачанням забезпечуватимуться підприємства критичної інфраструктури, розповів Віталій Луков. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.